Санаторій Дністер у Старій Ушиці – один із чотирьох, який фінансуватиме з обласного бюджету, так вирішили депутати обласної ради. До цього на отримання чотирьох дитячих оздоровчих закладів у рік брали з бюджету країни 16 мільйонів гривень, розповідає депутат обласної ради Віктор Бурлик. Цей тягар фінансовий припадає на обласний бюджет. І у нас така і позиція департаменту депутатів, що ми повинні з чотирьох зробити один, якісний санаторій, який буде конкурентний навіть з приватними. За його словами, комісія виїжджала в санаторії і, крім посиленого харчування та профілактичних процедур, нічого цікавого для відпочинку дітей не побачила. Якщо приватники, там якісь веломаршрути, ще там, ще там, це не зацікавлені взагалі, тому сказали, що так не буде. Тому каже, концепція роботи таких закладів має змінитися. Директор санаторію Дністер Валерій Маковецький розказує про концепцію реорганізації закладу. Спершу каже, із шестимісних кімнат зроблять двомісні з окремими санвузлами і душовими, а ще облаштують кімнати матері й дитини, щоб влітку тут могли оздоровлюватися разом із дітьми і батьки. А оскільки пульмонологічний санаторій у Маліївцях не працюватиме, як медично-оздоровчий заклад прийматимуть дітей із такими проблемами здоров'я. Тут у нас буде сольова кімната, вже дзвонили з Одеси. З цієї фірми, що встановлюється, вона буде послати 250 тисяч. За його словами, у санаторії, розрахованому на столі жок для дітей з ортопедичними і кардіологічними хворобами і вадами, впродовж року оздоровлювалося в середньому 1100 дітей. За 26 днів перебування в закладі однієї дитини з державного бюджету брали 13 тисяч гривень. Директор каже, в цю суму входили енергоносії та платня працівникам, яких було спочатку 117, потім 76. Тепер в санаторії директор, бухгалтер, сторож Різнороб і загозб Жанна Боровик. Вона ж інженер з охорони праці. Жінка каже, колеги зраділи звісці, що не ліквідують. Тут в Старій немає роботи. Люди поки що на біржу пішли і чекають, з місяця на місяць чекаємо роботи. Валерій Маковецький говорить, уже подали зведений бюджет усіх зміну здоровчого закладу. Він складає 5 мільйонів гривень. Директор санаторію запевняє, діти тут не нудьгували. Вихователі проводили для них ігри, конкурси, влаштовували дискотеки. Все, додає він, без перевантажень, оскільки перебували тут діти із вадами в здоров'ї. Возили дітей на Дністер, щоб вони віддихнули, у нас тут бахота є, екскурсії. Ми возили дітей в каменець, фортецю. Чому депутати обласної ради фінансувати саме цей заклад, Віктор Бурлик пояснює. Побудований він як санаторій, тобто це не перероблене приміщення. Біля Дністра, тобто дітям, то цікаво було поїхати, і там можна пропрацювати маршрути і організувати досить якісну роботу. Ще два заклади у Великому Жванчику та Кам'янці-Подільському погодилися утримувати громади, додає депутат. А в Маліївцях, де працював санаторій для дітей із пульмонологічними хворобами, тепер буде музей, говорить головний лікар Леонід Юнь. Як медик я все-таки хотів би, щоб тут були якісь медичні заклади, так як діти туберкульоз нікуди не дівся. Хорошо, якщо буде тут якийсь хоч культурний заклад, що цей маєток збережеться. З його слів, на цей маєток графів Орловських 1788 року зазіхали не раз. У перших 30 тридцятих роках минулого століття. Тоді, каже, вже почали розбирати з даху мідну бляху. Палац, говорить, тодішній лікар відстояв. А мати Леоніда Юня, яка перед війною була лікаркою, не дозволила зруйнувати водоспад. Водоспад колгосп був би вже добив. Вона добивалася через природні організації, щоб це заборонили. І дали премію за то, Вона за ту премію купила труби, тому що там вже водопровод той був зруйнований. Лікар розповідає, його донька Анастасія Донець цього року шість разів організовувала біля палацу та в парку прибирання. Волонтери зрізали суке гілля, розчисили фонтан, поставили лавки і столики для відпочинку. Цього року в Маліївцях ми започаткували волонтерський туризм. Все почалося з того, щоб заготовити дрова, опалення для Мальївецького палацу, але з того часу у нас з'явилася ціла спільнота. Леонід Юнь додає, маєтком не раз цікавилися нащадки графів Орловських. Марія Орловська-Декокецька, це вона була з Аргентини, вона приїхала з дочкою. Потім почали приїжджати із Франції, із Польщі, із Бразилії. Вони цілими сім'ями приїжджали, цікавилися, чи можна його викупити. Що саме зробить у колишньому помісті Орловських, Леонід Юнь поки, каже, не знає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.